Знавання заповітів Твої Упокій, Господи, душу спочила раба Твого Упокій, Господи, душу спочила раба Твою Слаба Цю і Сину і Святому Духові І нині і посяг час, і Амінь, Христос Моя сила, бога. Жвавий такий скрізь перший. Скрізь був ініціатором. І змагав, і навчався добре. І вмів за себе постояти. І, і вмів слабшого відстояти. Просто жаль розриває душу. Просто не віриться, що такої золотої дитини немає. Він же недавно приходив у відбустку. По-моєму, з 14 серпня. Недавно. Він був вдома. Зустрічався з хлопцями. Він закінчував наш технологічною технікою, технікою, харчової промисловості. На роботі, теж кажуть, був таким відповідальним. Сама основна цінність, я вважаю, це була відповідальність і людяність. Повага. Він поважав близькі, він поважав матір. Він любив дочку. Дочка зростала тут із ним, із бабушкою, тобто із з його матір'ю. Вона тут відходила в сад, вона витячий садок. Вона тут і на розі навчається в гімназії. – Поверну. Як тебе можна вернуть додому? Гарні діти. Символ був перемоги, завжди глостика. Символ перемоги, не моя. Я думаю, що всі, Ой, будуть діточки, всі станеться останні живі. Ой, хай мене переможе. Цей символ хай буде з тобою, моя дитина. Засім лаз дитя тільки до перемоги. Дитина ти йшов до неї, ти казав тільки до перемоги. Ти вже по пів дороги проїхав хлопцям своїм, сказав тільки до перемоги. Сіночок до перемоги. Синок до перемоги. Але ж синочок. Оце хвилин родіна. Нагороди завдіть, не завдіть. Але са в дітям не скончилася. Все не скончилася. Синочок простила. Прости мене, як мати, прости. Я з тебе держала на твоїх ніжках. Я до тобі останню тобі листочки дала. І до останнього тобі на роботу. Я до я тобі на роботу давала листочки до роз. До останньої твоєї 24-го року. Сыночечка, я ж тебе ніколи не випустила, щоб ти тебе нивного, щоб не було, чого. не А тепер ти голодний там буде чекати. Ой, Боже, синок, синок! Сыночечок, сыночечок! Сыночечка! Марко до Ісуса, Господи, би ти подумій брат, не вмер тепер знайшов все, ти покупце Бога, Бог дай собі. Ісус спаси, пропуск Христе, каже до нього, марка наша восстання. Ісу, життя, то мені віри, на тюле сержий з себе. Боже, хто живей, віри мене, не помре, по який віриш тому. Годи мотак Господе вірою що ти Христос Божий і гріхів у світі Я сказала, при вас не відео, усе, що мені приходить, я не тільки. Уау. Уау. Уау. Присвячений пам'яті падалки Сергія Юрійовича оголошується відкритим. Сергій Юрійович народився 17 червня 1986 року в селі Гаївщина, закінчив місцеву школу, навчався в Червонозаводському технологічному технікумі, який закінчив у 2006 році. Після подій 2014 року Сергій Падалка захищав незалежність і територіальну цілісність нашої держави на сході України. Служив в зоні АТО. Повернувшись до мирного життя, проживав у місті Заводське. Після повномасштабного російського вторгнення був мобілізований до лав Збройних сил України. Мав звання старшого сержанта. Служив на посаді головного сержанта аеромобільного взводу аеромобільної роти, мудрий, рішучий, сильний. Ним пишалися, його любили й поважали, до нього прислухалися. Сергій Юрійович був вірний військовій присязі, завжди проявляв стійкість і мужність. Він боровся за мир на українській землі, за спокій у рідній домівці, за безпеку родини. Та 30 серпня 2022 року в результаті ворожого артилерійського обстрілу поблизу села Сухий Ставок, що на Херсонщині, загинув наш безстрашний герой, наш земляк, падалка Сергій Юрійович. Клята війна відібрала найдорожче, молоде життя. Ніхто ніколи не поверне матері сина до ці, батька. При кожній звісті, що загинув воїн, стискається серце і болить душа. Високу ціну платимо за волю. Все більше душ відходить в небеса. Слово надається голові Лохвицької територіальної громади Радьку Віктору Івановичу. Шановні, присутні, дорогі рідні. 24 лютого змінилося життя кожного з нас. Життя змінилося країни. Кожен громадянин нашої держави почав працювати на нашу перемогу. Хто став волонтером? хто став допомагати армії. А 500, близько 500 синів Лохвичини взяли на сьогоднішній день зброю і стали на захист нашої держави до Збройних сил України. З 24 числа наша держава, ми з вами, почали зустрічати на колінах наших героїв. Сьогодні ми проведжаємо Дев'ятого героя нашої громади. Ви тільки уявіть, що найстаршому з них було 39 років. Сьогодні на цьому святому місці ми з вами в останню земну дорогу нашого героя Сергія. На цьому святому місці вже два герої. Проходячи мимо їх, ви їм. Подякуйте. За те, що на нашій землі немає рашистського чобота. В землі нелюдям, які напали на нашу державу, ну, прощення їм немає. Ми не пробачимо їм жодної слізинки. матері, дитини, брата, батька. Тому що вони забрали майбутнє. Говорить їм пеклі рашисти. Слава нашому герою Сергію, слава нашим воїнам за селом, слава Україні! Слава! ім'я Отця Сина і Святого Духа, амінь, слава Ісусу Христу! Я скажу словами президента нашої України, Великий. Український народ, сьогодні ти зібрався не з своєї волі, а зібрався з волі Отця Небесного для того, щоб провести в останню путь нашого воїна, нашого брата Сергія. Бо дійсно у Святому Письмі написано що немає більшої любові, як любови покласти, віддати своє життя за ближнього свого. І цей воїн, цей солдат, цей син, цей батько, наш брат сьогодні проявив цю любов до нас. І дійсно я можу тільки сказати різдвяними колядками до Путіна, що схаменися лютий кати, годі тобі панувати. Ти на землі чи у своєму бункері там бінкетуєш і царство ти собі готуєш. Та подивися за спиною, також і за тобою смерть стоїть косою. А він же озброєний, має велике військо і каже, ти чого ось сюди прийшла? Забирайся, а то горе буде твоє, я покличу військо своє. І тут смерть каже, тут не сила твоя, усіх вас і знищить коса моя. Я тебе люблю, ой, сина мій, ой, сина мій, ой, Зіночка, зіночка, зіночка з Ну скажи, що мама все норм. А слово, все о, норм, це твоє Ну Скажи, я почув і піду від І піду Я синючу. Ти, ти, Скажи все только, а я всем обзвоню и скажу, дитя, все нормально, его никогда не было ему тяжко, его никогда не было тяжко, его никогда не помогли, не стреляли, все нормально.